У сучасному світі майже всі розрахунки можна здійснити за допомогою банківської платіжної картки навіть у національній валюті. Тому перед поїздкою за кордон обов'язково виключіть подвійну конвертацію по вашій карті та попередьте ваш банк, що плануєте здійснювати розрахунки за кордоном. Все це можна зробити в інтернет-банкінгу або мобільному додатку до нього, або подзвонивши в кол-центр банку. Зрозуміло, що якщо ви плануєте подорожувати країнами Європи, ви можете заздалегідь в Україні купити Євро. Якщо ви їдете в такі екзотичні країни, як Сейшели, Мальдіви, або такі популярні, як Туреччина чи Египет, то краще взяти з собою долари. Це саме стосується і країн Латинської Америки, де долар є більш популярним, крім Куби. Куди краще взяти Євро?